عزم اللہ جسم اللہ الرحمٰن الرحیم میرے مؤز سامعین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے آپ خیر وافیہ سے ہوں گے مؤز سامعین دور حاضر میں جہاں پر نفسہ نفسی کا عالم گیا ہے وہاں پر ہر دوسرا بندہ پریشان گیا تو اس پریشانی کا حل صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا کیونکہ دنیا کے سارے غم جو ہیں آپ کی ملکیت نہیں ہے کہ ساری ٹینشنیں ساری تکلیفیں سارے غم جو ہیں نا وہ آپ نے ہی اٹھانے گئے تو جتنا وقت آپ کے پاس ہے اس کو خوشی کے ساتھ گزاریں زیادہ ٹینشن لینے سے زیادہ سوچنے سے جو نا ٹینشن ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ بڑھتی ہے اور کوشش کریں کہ اپنی سوچ جو ہے وہ پازیٹیو رکھے نگیٹو نہ رکھیں اپنے بارے میں بھی اور سامنے والے کے بارے میں بھی کیونکہ یہ ایک مقولہ ہے کہ جو بندہ جس طرح کا ہوتا ہے آگے والا بندہ بھی اس کو ویسا ہی نظر آتا ہے تو جیسا ہمارا اندر ہے ویسا ہی ہمیں اگلا بندہ نظر آئے گا اب کوئی بندہ چوری کرنے والا ہے تو اس کو کوئی بھی بندہ کوئی عجیب سی حرکت کرتا ہوا نظر آئے تو اس کو ایسے لگے گا کہ یہ بندہ چوری کر رہا ہے اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے والا وہ مسجد کی طرف دا رہا تو اس کے ساتھ کوئی اور بندہ سر پہ امامہ رکھ کے یا ٹوپی رکھ کے جا رہا ہو تو اس کو یہ لگے گا کہ یہ بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے اگر کوئی بندہ صبح صبح دکان کھولنے کے لیے جاتا کاروباری بندہ ہے تو کوئی اور بھی بندہ اس طرح کی کوئی وہ کرے گا تو اس کو یہی لگے گا کہ یہ بندہ اپنی دکان کھولنے کے لیے جا رہے جو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے وہی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اور وہی ہم دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کی مثال یہ ہے کہ دو بندے ایک ٹیبل پہ کھانا کھا رہے تھے دونوں کی آنکھیں لال تھی سرخ تو وہ آمنے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اب ایک بندہ جو تھا دونوں ساری رات نہیں سوئے دونوں اب ان دونوں کی آنکھیں جو ہیں رات بھر سو نہ سونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ لال ہو گئی تو جو بندہ ساری رات جاگتا رہا عبادت کرتا رہا اور عبادت کرنے کی وجہ سے ساری رات سو نہیں پایا تو اس کی آنکھیں لال تھی اس نے دیکھا کہ سامنے والے کی آنکھیں جو ہیں وہ مجھ سے بھی زیادہ لال ہیں تو وہ دل میں خیال کرنے لگا سوچنے لگا کہ یار میں ساری رات جاگتا رہا ہوں عبادت کرتا رہا لیکن اس کی آنکھیں مجھ سے بھی زیادہ لال ہیں کیا یہ بندہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا رہا ساری رات تو وہ اس اس کشمکش میں تھا اور جو سامنے جو چور بیٹھا تھا اس نے دیکھا کہ اس کی بھی آنکھیں لال گئیں اس نے بولا کہ یار میں تو ساری رات چوریاں کرتا رہتا ہوں اس وجہ سے میری آنکھیں لال گئیں لگتا ہے یہ بھی رات کو چوریاں کرتا ہے جس وجہ سے اس کی بھی آنکھیں لال گئیں تو وہ کہنے لگا کہ کیا ہی اچھا ہوگا اگر میں اس کو اپنے ساتھ ملا لوں اور وہ جو عبادت گزار تھا وہ کہنے لگا کیا ہی اچھا ہو کہ میں اس کے ساتھ رہ کے ساری رات عبادت کروں کہ اتنا عبادت کرتا ہے مجھے بھی کچھ سیکھنے کو مل جائے گا تو ان دونوں کی یہ سوچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو بندے کے اندر ہوتا ہے وہ وہی اس کو باہر نظر آتا ہے اگر ہماری تھنک پوزیٹیو ہے تو ہم دوسروں کو بھی پوزیٹیو نگاہوں سے دیکھیں گے اگر ہماری تھنک ہماری سوچ جو ہے وہ نگیٹو ہے تو ہم دوسروں کو بھی اسی نگاہ سے اسی نظریے سے دیکھیں گے تو لہٰذا اپنی سوچ پازیٹو رکھیں خوشیاں بانٹیں ٹینشنیں پریشانیاں غم جو گئے ان کو سائیڈ پہ رکھیں زندگی اچھے سے گزاریں اور سکون جو گئے وہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کی یاد میں گئے نماز میں گئے کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ذکر اللہ تتم ان الغلوب کہ رب تعلیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو رب العیٰ کے ذکر میں رہیں لوگوں لوگوں کی برائیاں تلاش کرنے میں یا لوگوں کو ذلیل کرنے میں لوگوں کے عیب بیان کرنے میں یا لوگوں کے بارے میں سوچنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں اور اپنی اصلاح کریں جب ہم اپنی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ دوسروں کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اپنے بارے میں سوچیں رفتہ ہم سب کو سمجھ وہ جا فرمائے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور اخلاق اور الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام